Армія Російської Федерації 31 липня завдала комбіновані ракетні удари по Миколаєву. Снаряди влучили в приватний будинок генерального директора сільськогосподарського підприємства «Нібулон» Олексія Водотурського. Чоловік з дружиною померли на місці. Серед цивільного населення є втрати. Загинули. Літня пара, як вже стало відомо в інформаційному просторі, це подружжя Водотурських. Ця втрата є дуже важкою для нашого міста, це була дуже визначна людина, навіть можна сказати, епохальна. Під час обстрілів уразили цивільну інфраструктуру міста, комунальне підприємство та приватні будинки. Про це повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Платенчук. Сьогодні, 31 липня, вночі місто Миколаїв зазнало наймасовішого обстрілу з початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Наносилися ракетні удари, комбіновані як системою залпового вогню «Смерч», так і ракетами С-300». Перші вибухи пролунали близько 2 години ночі. Російські війська гатили по житловому кварталу у передмісті касетними боєприпасами. Внаслідок обслілів постраждав будинок Ірини. «Було година сорок ночі. І ми почули свист ракети, а потім взрив. Ми знаходилися в будинку, все повилітало, летіли вікна, скло летіло на нас. Ну, звісно, це було страшно. І куски землі, і штукатурка ввалювалася в будинку. В момент вибуху жінка з сином та батьком перебувала в будинку. Син і мій батько був. Батько був з себе в літній кухні, там теж він аж з кроваті впав. А ми, я були на кроваті, а син стояв. Так воно ягдало, що він аж упав Було біля коли кровати. Все розвалено, і потолки повалювалися, і, бачите, самі в той даху немає ніде. Все попадало, шифер розвалили на повністю, сарай, курник, кусок кухні отвалилося, птицю повбивало. Ну, пошкодження колосальні взагалі. Не представляю, що ми будемо далі робити. Армія Російської Федерації продовжує обстрілювати цивільні об'єкти міста о 5 ранку. Удари пройшлись по міській школі. Будівля зруйнована. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено і дошкільний навчальний заклад. У садочку в результаті вибухової хвилі повилітали вікна на першому поверсі, постраждала кухня, пральня, повилітали двері. Під час вибуху, це було десь о пів шостої-шостої ранку, був охоронець, він не пострадав. Ще дві ракети влучили у готель. Будівля зазнала значних руйнувань. «Були дуже масштабні руйнування, десь ближче до п'ятої ранку, дві ракети. Ну, точно ми не можемо сказати, які саме, може це якась москальська переробка С-300, як завжди, але дві ракети впали там, де ви бачите котлован, там де він був, і трохи біля двору, тобто готель майже повністю зруйновано. На місці був один охоронник, ні, поранення він не отримав, тому що він був у підвальному приміщенні. Внаслідок обслів російськими військами міста пошкоджено 9 приватних та 4 багатоквартирних будинків, магазини, гуртожитки, навчальні заклади, гаражні та складські приміщення. За попередньою інформацією, внаслідок нічних обстрілів дві людини загинуло, ще три отримали поранення. Про це повідомив міський голова Оксандр Сінкевич. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.